Luo uusi CSS-tiedosto tekstieditoriohjelmalla. Linkitä CSS-tiedosto kaikkiin edellisissä luvussa tekemiisi HTML-tiedostoihin. Lisää tiedostoon yleiset muotoilut body-elementille, esimerkiksi sivuston taustaväri. Lue lisää väreistä tarvittaessa. Lisää tiedostoon muotoillut tekstikappaleille, esimerkiksi väri ja fontti. Lisää tiedostoon muotoilut eri otsikoille, esimerkiksi väri ja fonttikoot. Tallenna tiedostot ja päivitä selain.